في مشهد بدراغون بول زد لجوكو هو بباغة فريزا بكرات كي. هالمشهد علق بذهني من اول ما شفته، تعرفوا ليش؟ تخطيط المسبق لهجمة ذكية بناءً على المعطيات الموجودة عن الخصم حسستني بنوع جديد من الحماس ما بين الترقب للحظة القادمة وهل الخطة رح تنجح وشو رح تكون ردة فعل فريزا لحظة اكتشفت اني وقعت في حب دراغون بول زد وقعت في حب قتالات دراغون بول زد واللي للأسف للأسف ما شعرت بهالنوع من الحماس بفيلم دراغون بول سوبر برولي ولا للحظة واحدة من القتال شعرت بالحماس الناتج عن قتالات دراغون بول واللي حطني بسؤال منطقي جداً ليش قتال برولي لم يرتقي لقتالات دراغون بول زد كمحب لسلسلة دراغون بول والزد خصيصا واللي اعتبره افضل عمل شونن الى حد اللحظة بشوف انه قتال برولي ما في اي من الاسس اللي شفتها اثناء مشاهدتي لقتالات دراغون بول زد. بهالمقطع ما حتكلم عن الجزء الاول من القصة واللي كان جيد نسبيا كبناء لشخصية برولي وانما راح اتكلم عن القتال اللي كان عبارة عن نصف الفيلم تقريبا واللي كان مبهر جدا من ناحية الانيميشن والموسيقى التصويرية لكن ابدا ما ارتقى لمستوى قتالات الزد. حاليا اغلب متابعين سلسلة دراغون بول بيحكوا انه بول بيتمحور حول القتالات فقط، واللي منطقيا هالجملة مستحيل تكون صحيحة، لو حاليا ورجيت اي شخص ما عنده خلفية عن دراغون بول خمس دقائق من قتال برولي ضد جوجيتا، هل رح يفهم شو عم يصير؟ مين جوجيتا اصلا؟ ليش صار شعره اصفر وليش صار شعره ازرق؟ شو هي الأشياء اللي بطلعها من ايده؟ اه بديت تستوعب معي انه دراغون بول مو مجرد قتالات، في اشياء خلف القتالات، اشياء مهدت الطريق لوجود لو هالنوع من القتالات، وكفان للانمي اعدت مشاهد بعض الحلقات الاساسيه، حاولت قدر الامكان اختصر اسس دراغون بول زد اللي تواجدت على مدار السلسله بتلات اسس رئيسيه، تتفرع منها التفاصيل اللي بتظهر بالانمي. 1 عالم دراغون بول ومفاهيمه واللي بتتفرع لتفرعات كثيره ابرزها هي التحولات هجمات الكي الاعراق واكيد كرات دراغون بول 2 موازين القوى واللي بتوضح فرق القوى بين التحولات بين الهجمات بين العوالم واكيد بين الشخصيات 3 القتالات واللي بتتفرع لتفرعات كثيره حسب القتال لكن ابرزها هي التخطيط الهدف من القتال، فلاش باكات داخل المعركة، عنصر المفاجأة، المهارات المكتسبة مثل فنون الدفاع عن النفس، الحل المناسب للنصر، واكيد الانيميشن اللي بوصل فكرة القتال بافضل صورة. وجرب حط اي تفاصيل معينة من دراغون بول تحت هالاسس ورح تنقسم معك بسهولة. وعشان اوضح لكم اياها راح احط واحدة من تفاصيل فيلم برولي تحت الاسس. مفهوم الاندماج اللي ظهر نتيجته جوجيتا بينحط ضمن عالم دراغون بول ومفاهيمه. جوجيتا سوبر ساجن بلو اقوى من جوجيتا سوبر ساجن 1 بينحط من موازين القوى. وقتال جوجيتا ضد برولي بينحط ضمن القتالات. وإذا وضعنا فيلم برولي ككل ضمن هالأسس فالفيلم نجح بالأساس الأول واللي ظهر ببداية الفيلم مع أنه كان مكرر نوعا ما لكن هذا ما بينكر أنه البداية كانت جيدة أما بالأساس الثاني بموازين القوى كانت معدومة لكن أتفهم الشيء لأنه من لما صارت موازين قوى جوكو وفيجيتا توازي حكام الدمار صار من الصعب وضع عدو موازي لقوتهم هالشي كان الممكن حله بفلاش باك برولي واللي رح أتطرق ليله بعدين مشكلتي الأساسية هي بالأساس الثالث واللي هو قتال برولي واللي كان من الواضح انه عبارة عن أنيميشن وصراحة فقط بدون اي تفاصيل مشوقة متعلقة بقتالات الدراغون بول اللي متعودين عليها الهدف من وجود القتال شيء اساسي جدا وبيلعب دور حساس باضافه المتعه للقتال، تقريبا كل قتالات دراغون بول زد كان اساسها اهداف معينه، من الابطال بطرف ومن الاشرار بطرف ثاني، سواء كان هدف مقنع جدا مثل هدف فريزا بالحصول على دراغون بولز ليصير خالد، او هدف بسيط جدا مثل هدف ماجين بو بالاستمتاع بالقتالات، على الاقل كل قتال كان موجود بالانمي كان اساسه هدف موجود من قبل الشخصيات. وتقريبا كل شخصية موجودة بالانمي سواء كانت اساسية او فرعية كان لوجودها هدف بيخدم القتالات او حتى على الاقل بيخدم احداث القصه، لكن من ناحيه قتال برولي فما كان في هدف واضح من القتال، ممكن اعتبر اول خمس دقائق من القتال منطقيه لانها كانت ضد فيجيتا اللي نوعا ما كان سبب رئيسي لتشرد برولي وابوه، بس المشكله انه بكامل الفيلم برولي ما ذكر اي شيء عن كرهه لفيجيتا، طب وبعدها تدخل جوكو وقتاله ضد برولي ما كان له اي معنى، هدف برولي من الاساس ما كان واضح، هل هو بده ينتقم؟ بده يطيع اوامر ابوه؟ اوامر فريزا؟ ما بعرف لكن على الاقل فيني اكدلكم انه الهدف ما كان واضح ولو كان الهدف موجود فما اعتقد انه مقنع للمشاهدين الشعور بالخطر واحدة من اهم العوامل اللي بترفع ليفل الحماس والتشويق والشي بتمثل بتلميحات خفيفة من العدو عن قوته الخفية او حتى عن خطة معينة راسمة براسه لتقلب الموازين او ممكن مراهنة البطل على حركة معينة بخاطر فيها بحياته ولو الكاتب كان كسول جدا على الاقل فين يحط العدو اقوى من البطل بمراحل فعلى سبيل المثال أرك فريزا كان بيحتوي على اكبر خطر موجود بالسلسلة فريزا عدو قوي قادر على تدمير كواكب جوكو بعيد عن اصدقائه المهددين بالخطر وفي حاله حصول فريزا على الدراغون بولز رح تحصل اكبر كارثه واللي هي خلوده كل هذا كان بحطنا نحن المشاهدين على الانفاس اثناء القتال لان القتال كان بيحتاج ذكاء ومخاطره الاعتماد على فنون الدفاع عن النفس ومضاعفه قوه الجسم لاقصى حد وكثير من العوامل اللي بتخلينا نحن كمشاهدين نحس بخطوره القتال وقيس الشيء على كل قتالات الزد بالمقابل قتال برولي ما كان في اي خطر على ابطالنا لان غوكو وفيجيتا وصلوا لمرحلة عالية جدا من القوة واللي بتضاهي قوة حكام الدمار، فمن فلاش باك شخصية برولي فينا نعرف انه تدرب مع ابوه اللي يا حاليا قادر على هزيمته بسهولة، فطبيعي تكون قوته لا تتجاوز السوبر سايجن العادي لجوكو وفيجيتا، فنتيجة لهالشي عنصر الخطر رح ينعدم تماما وهون ظهر الخطأ الكتابي الاعظم واللي هو تفسير وصول برولي لمستوى جوكو بالسوبر سايجن بلو، لا تدريب ولا فنون قتالية مسحوا جميع مفاهيم العالم وموازين القوى بالأرض ومع كل هذا الى اخر لحظة بالفيلم ما حسيت بأي خطر قادم من قبل برولي، وهالشيء كان على الأقل في تم بنائه بفلاش باك برولي، بحيث يخلوه يتدرب مع شخصية قوية وملمة بفنون الدفاع عن النفس مثل هيتو على سبيل المثال، بحيث إنه عالم الدراغون بول كبير جدا وممكن استغلاله من كل الزوايا، لكن للأسف برولي بالفيلم ما بيملك أي تجارب سابقة مع شخصيات قوية، ولا تعلم أي نوع من فنون القتال اللي يا ريت على الأقل كانت موجودة ولو بهدف امتاعنا كمشاهدين. لكن للأسف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن مثل ما ذكرت ببدايه المقطع التخطيط لحركه معينه شيء حماسي جدا وبيعطي القتال هيبتو مع اهميه دمج الخطط بعنصر المفاجاه بما انه جوكو بطل القصه متقن لفنون الدفاع عن النفس هالشي بيخلي خططه اكثر احترافيه ونتيجتها قويه على الخصم لكن بقتال برولي ما كان في اي تخطيط لاي هجمه ما كان في اي نوع من انواع الشرح لاي هجمه فمثلا بالسوبر كانوا المتفرجين بيشرحوا شو خطط الشخصيات من المدرجات وهالشي متعارف عليه بانميات الشونن وقيك سوما حاليا هو أكثر أنمي بيستخدم الحركة لشرح الخطط وبالسوبر كان استخدامه جيد جدا بحيث إنه نحنا كمشاهدين نتوقع إيش الحركة القادمة ونتحمس لإلها لكن قتال برولي كان قتال بربري عشوائي بدون أي نوع من التخطيط من قبل الشخصيات وهالشي نفسه بينطبق على الكلام أثناء القتال واللي بيعتبر شي ممتع جدا بحيث الشخصيات اللي عم تتقاتل بتهدد بعضها أو تلمح الحركة القادمة مباغتة أو بعض النكت الاستهزائية اللي ممكن تصدر اثناء القتال، فالكلام اثناء القتال جوهري جدا لمعرفه طباع المقاتلين وشو رايهم عن خصومهم، وبعد التفاصيل اللي ممكن تنذكر حسب الخصم، وللاسف مره ثانيه فيلم برولي ما كان فيه اي نوع من الحديث بين الشخصيات، ظهرت محادثه بسيطه بين فيجيتا وبرولي ببدايه القتال وبين غوكو وبرولي بمنتصف القتال واذا عديت المحادثتين ما بتعدد دقيقه مقارنه بالقتال ككل اللي كان خمسين دقيقه بالكامل اخيرا وصلنا للاخفاق الاخير اللي كان مؤثر جدا على القتال الموجود بالفيلم واللي هو الحل النهائي للقتال فعلى مدار سلسلة دراغون بول كان كل قتال معين يكون حل له تحول جديد تماما كل تحول كان له تأثير كبير جدا على القتال مقارنة بالفيلم اللي كانت التحولات فيه عمليا بدون قيمة واكبر مثال من الفيلم هو تحول جوجيتا للسوبر سايجن بلو واللي ما اعطوه اي اهميه، كان بالسوبر سايجن 1 فجاه صار بالسوبر سايجن بلو، نهيك عن الفكره الاساسيه واللي هي وجود جوجيتا كحل رئيسي للقتال، بحيث كلنا بنعرف شخصيه جوجيتا باعمال سابقه وكلنا بنعرف مفهوم اندماج الرقص، اي مفهوم بكل ارك جديد حل جديد معدوم تماما بقتال برولي. حل القتال كان شيء مستهلك ومعروف وهالشي اثر عن نهاي اللي كانت متوقعة من قبل الكثيرين وانا واحد منهم بالنهاية مع كل السلبيات اللي ذكرتها بالقتال برولي ما زلت عاشق لماضي الساينز اللي ظهر ببداية الفيلم وللانيميشن اللي ظهر بالقتال وخاصة الانيميشن اللي حركه يويا تاكاهاشي اللي بدع بارك الاكوان بمشاهد مبهرة فكفان للانيميشن بشكل عام ولقصة دراغون بول وشخصياته بشكل خاص بقيم الفيلم سبعة ونص من عشرة واللي يفترض يكون اقل من هيك بس الحب حبي لسلسلة دراغون بول ما بيخليني اقيم الفيلم اقل من هيك السلبيات اللي ذكرتها كان هدفها الاساسي التعبير عن انزعاجي من التخبيص اللي شفته بالقتال واتمنى يناخذ عمل دراغون بول ككنز يشتغلوا عليه لا من قيمته مو ويكسبوا ارباح هائله من وراه